Vi tabte i, i højesteret, og vi tabte på den værst tænkelige måde, øhm, og det er stadig af landsrettens dom. Vi havde lidt regnet med, at selv hvis vi tabte, så ville det være en frifindelsesdom på baggrund af, at højesteret selv havde taget stilling til nogle af de spørgsmål, der var oppe. Vi havde ikke regnet med, at de ville sige, at landsrettens dom var fin, fordi den var fagligt mangelfuld, for at sige det pænt. Landsretten sagde jo, at hverken vi eller Nick Hagerup var kommet med særligt gode argumenter, så derfor så besluttede de sig for at procedere sagen selv på statens vegne og ligesom selv komme med nogle argumenter, som vi så ikke havde mulighed for at få til at stille dem til. Og overfor Højst har vi jo ligesom taget stedning til de ting, så, så derfor er det mærkeligt, at de kom til det. Noget af det, som Højesteret ikke gør, det er, at de kigger ikke på menneskeretskonventionens artikel 13 og, og charterets artikel 47, hvor der står, at borgerne, når der er blevet indgreb i deres rettigheder, så skal de adgang til effektiv domstolsprøvelse. Og det har vi jo så ikke. Højesteret siger, nej, nej det er rigtigt nok, at den er ulovlig, men det er ikke op til jer. Det er tilsilskaberne, som skal holde op med at lokke og få en bøde, og så vil vi sørge for, at de ikke skal betale den bøde. Og fordi vi har forstyrret ministeren, så skal vi nu betale en kvart million i sagsomkostninger. Herfra... Øh kan vi så gøre to ting. Vi kan sagsøge et og be i retten om at sende spørgsmål til EU-domstolen, som så vil vende tilbage og sige, ja selvfølgelig skal tilsæsskabet dømmes for det, fordi altså, når den danske stat ikke gør det, så, så, så må tilsæsskabet så skulle dømmes for det. Men så vil det igen være op til de danske domstoler, man vil anvende det, som der kommer fra EU-domstolen. Og samtidig kan vi så tage et, et, et spørgsmål til menneskerettighedsdomstolen, hvor vi kan sige, jamen, er det her, har vi overhovedet nogen rettigheder i Danmark, hvis vi ikke kan gøre dem gældende ved højesteret? Og der vil menneskerettighedsdomstolen formentlig, hvis vi får lov, sige, nej, det har I ikke, så derfor er det klart, at Danmark er i strid med menneskerettighederne. Men de kan ikke gøre så meget mere end det. De har ikke nogen sanktionsmuligheder. Så der vil de danske politikere bare kun sige ja, men menneskerettighederne, de er bare so last century. Så det, der sker nu, det, det er jo ikke, altså jeg giver ikke op. Men det er en streg i regningen, og jeg havde, især den med den kvart million havde jeg virkelig ikke regnet med. At, at Hvad er vi for et land, hvor højst ret fylder behov for at afskrække folk fra at gøre deres rettigheder gældende? Absurd.